6 на 3 на Хмельниччині запровадили новий погодинний графік відключення електроенергії. У Хмельницькому вручили нові машини швидкої допомоги, до яких лікарень направили автівки. Тисяча за кілька годин в обласному центрі виготовляють окопні свічки для українських військових. Як долучитись до волонтерів? Від сьогодні на Хмельниччині запровадили шість черг погодинних відключень за схемою 6 на 3, тобто відключення триватимуть 6 годин, після чого електроенергія розподілятиметься 3 години. Про це Суспільному спільному Хмельницький повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Хмельницькобленерго. Причина схеми 6 на 3 масовані атаки на енергетичні об'єкти України. Через що в об'єднаній енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії. Як тільки ситуація поліпшиться, на Хмельницьку область доведуть більший ліміт. Графік погодинних відключень змінять під схему 4 на 4, або ж 4 на 12, де друга цифра – кількість годин розподілу електроенергії. Наразі відключення за схемою 6 на 3 заплановане в області також протягом 31 січня та 1 лютого. Йдеться у повідомленні. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна на сайті Хмельницькобленерго.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 Купляємо керасі, коли вдруг от не вистачає все-таки заряду, то користуємося як колись в давні часи. Тут от крутиться, вимикається така ленточка, вона підкручується, запалюється і вдівається. І Треба трошки скрутити вогонь, щоб не коптило.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 На Хмельниччині попрощались із військовим Сергієм Філінським. Чоловік загинув у боях за Україну на Донеччині. Інформацію про це підтвердили у Судилківській сільській раді. 25 січня цього року Сергій Філінський дістав поранення несумісне життя. У чоловіка залишилось двоє дітей. Похоронили військового у селі Червоний цвіт Михайлюцької тергромади. Пробило каску, пробило мені каліматорний приціл. 34-річний військовослужбовець Вадим з позивним «Хара» вижив після влучання авіаційної ракети у його бліндаж. За словами Вадима, у перший день повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до військомату. В 7 година -го вечора, я вже вийшов з військомата, десь 9, я вже 10, я вже зібрав речі, 9-10 -го, година -го вечора, я вже з речами був у військоматі і вже був готовий. Я виконував функцію зв'язку, ми там навчали радіостанції, підключали зв'язок, налаштовували все моніторинг, а потім я вже перевівся в іншу бойову вороту, вороту контрревесійної боротьби по знищенню ворожих ДРГ. Вадим каже, поблизу бахмуту у полі тримали висоти, аби ворог не міг обійти в місто з флангів. Ці висоти, що ми тримали, забезпечили те, щоб бахмут неможливо було взяти в кільце. Пішли дуже сильні і інтенсивні бої, були ближні бої. Дуже багато орків йшли в наступ. Військовослужбовець позивним Мхара пригадує, через інтенсивні обстріли під бахмутом кількадіб не мав змоги навіть поїсти. Був такий ґрунт, як глина, яку неможливо було вдобати. Більшість, коли ми приходили на позиції, ми знаходилися там від противника, наприклад, 150-200 метрів від противника, який постійно нас накривав, і були такі бої. Наприклад, у нас, що я за добу там з'їдав, наприклад, один снікер да, і, і, і два ковтка води. Міномети, і ну, виїжджали ще танчики, більшість мінометів. Якщо ближня дистанція, то вони мінометом. Якщо дальня дистанція, десь потрібно села їм достати, то вони раді. Ну, і йшли і фосфори були, і касети були. Поранення отримав 5 грудня під бахмутом, розповідає Вадим. Ми вийшли на позицію, п'ять чоловік, теж на саму крайню ліву і ми чекали темряви. Літак летів на бахмуті, там його не збили хлопці, <кій> не попали по ньому, і він зробив такий круг, і з цієї сторони з іншою ну, вистріли по нам. Десь в 14-тій годині прилетіла ракета авіаційна. Тут мене відбило, тут мене прошило, мене злоба дістали і, звичайно, діставали осколки. Поранення отримав Вадим та його побратим. Коли вдарилася, ракета мене підняло і вкинуло. Мені вбило е осколком тут носа, осколок через шолом, там дуже декілька, два три осколки зайшли в шолом, один під лоба, е лопли дві барабанки, контузія очей, струс головного мозу, е закрита черепна мозова трама і осколок там рука і нога. Мого товариша, далі ще перелом пазухи на собою. Мого теж контузію, два переломи. Вадим каже, пораненим два кілометри йшов до місця евакуації. По садці, яка обстрілювалася, потрібно лише пораненим партиями. Вийшла, дякувати Богу, ніхто нічого не обстрілював. За словами Вадима, у шпиталі йому видали уламки з очей. Зір, каже воїн, повністю не відновився до нині. Михайло жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Мельницький. Станом на 30 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 126 650 російських військових. Противник втратив 3201 танк та 6369 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2196 артилерійських систем, 453 реактивні системи залпового вогню та 221 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 270. 293 літаки, 1947 безпілотних літальних апаратів та 284 гелікоптери, 5041 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки – 199. За 341 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Включі від чотирьох автівок швидкої допомоги отримали представники різних бригад, у тому числі і Шепетівської станції екстреної допомоги. Фельдшер з медицинно-відкладних станів станції Олександр Гара каже, для надання допомоги населенню нова машина необхідна. На даний час це сучасний автомобіль, дуже багато тут апаратури є, дефібрилятор, монітор пацієнта, ну, кисневі балони, тобто для все, все, в принципі, сучасне і відповідає на даний момент всього, щоб надавати допомогу. Сама Шепетівська станція складається з підстанцій, але автомобіль йде саме на Шепетівську станцію. У нас зараз є шість автомобілів, працює цілодобово чотири бригади. Нові автомобілі закуплені Міністерством охорони здоров'я і передані на Хмельниччину, каже тимчасово виконуючи обов'язки директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Дані автомобілі будуть розподілені по слідуючим підрозділам, два автомобілі залишають Ається в місті Хмельницькому. Один автомобіль іде на Каменець-Подільський, і один автомобіль на Шепетів. На Шепетівську станцію екстреної медичної допомоги. Один автомобіль орієнтовна варті два мільйона. Це автомобілі є неповноприводні, тому в першу чергу вони йшли там, де місцевість не є гірська. Парк екстреної та невідкладної допомоги області мав оновитися майже на 70 автомобілів. Розповідає директор департаменту охорони здоров'я області Олександр Завроцький. Через війну цю програму призупинили. Ті є певна кількість транспорту, який підлягає модернізації або оновленню. Вони вже вислужили значний термін, але в принципі, вони зберігають свої спроможності щодо виїзду на лінії і надання допомоги бригадами хворим, які її потребують. За словами Олександра Завроцького, в області планово потрібно замінити 63 автомобілі екстреної допомоги. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, суспільні новини Хмельницький. Берете ось така картонка, паличка, загинається, щоб не випадало, і просто закручується. Дмитро Приходько показує, як робити окопну свічку. У Хмельницькій Дмитро приїхав за кілька днів до початку повномасштабної війни Росії проти України. Зараз тут волонтерить для українських захисників. Я тут кручу свічки, тому що мені це подобається, і я допомагаю нашим військовим. Дуже багато? Ну, більш-менш, думаю, коробку ми разом зробили всі. Ну, я сітки плівню мамою. В офісі «Розумна довкілля» Хмельницький. Збираються хмельничани та вимушені переселенці. Вони виготовляють окопні свічки для військових, розповідає представниця офісу Світлана Каретун. Працюють так по кілька годин. Цього разу прийшли 30 волонтерів. Зазвичай ми спираємося раз на два тижні, а в середньому ми накручуємо близько тисячі свічок. А і якраз на сій два тижні я бо їх позаливати і попереддавати військовим. Нарізає картон для свічок Володимир Сарахман разом із дружиною Оленою. Чоловік переїхав із Маріуполя у квітні через повномасштабне вторгнення Росії. Тут сім'я волонтерить у вільний від роботи час. Так як я ріжу зразу всю коробку, то дівчат получається трошки повільніше. Ну, я так прискорюю процес. А мета одна, наша віра в перемогу непохитна, все це робиться заради нашої перемоги. Ми будемо все робити, аби якомога швидше потрапити до Маріуполя, до українського Маріуполя. Воїнам волонтери передали безкоштовно більше шести тисяч окопних свічок, каже Світлана Каретун. За її словами, свічки отримують українські військові по всій лінії фронту. Ми продаємо військовим на різних напрямках, тобто не тільки хмельничанам чи хто з області, тобто будь-кому з усіх куточки України, хто до нас звертається. Часто до нас приїжджають і самі військові, які, наприклад, тут відпустці на декілька днів, то вони беруть ящики собі свічок. Саме до нас звертаються і волонтери, родичі, друзі військових. Вдруге для військових прийшла робити окопні свічки місцева жителька Тамара Брицька. Тут вже були матеріали, чи ви приносили? Можете? Матеріали були. Так, да, я так свого не приносила. Я так, то бляшанки ці, то кидаю в ті контейнери, які є в місті. Матеріали до свічок, а це картон, металеві бляшанки та віск приносять люди, розповідає Світлана Каретун. В нашому місці є жовті контейнери, більшість з них розміщується біля жеків, тобто в ці контейнери можна приносити бляшанки. Прихання, аби ці бляшанки були чистими. Найбільше потребується саме в воску, це те, чого найбільше не вистачає. Свічки, які накрутять, Тут люди, каже Світлана Каретун, зальють воском працівники Центру управління відходами. Після цього відправлять готові вироби на фронт. За словами Світлани Каретун, такі окопні свічки робитимуть до кінця холодів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.